Власне, в національній хоккейній лізі, можливо, саме подібні акції десь більше як новинка сприймається, але під час поєдинків постійно якісь, якісь речі відбуваються. І ось це дуже приємно, що в далекій Північній Америці вирішили вшанувати пам'ять українського простої людини, яка вболівала свого часу за Ніджерсі Девілсову, на жаль, загинула. Звісно, нам це дуже приємно. А наскільки зрозуміла з цей хід публіка, тут насправді важко сказати. Звісно, менеджмент команди, піар, служба команди, вони такі речі прораховують. І, мабуть, якби вони думали, що цього ніхто не зрозуміє, вони б не робили такі речі. Але так, як в Америці слідкують за подіями на сході України, то ця акція мала... Якщо можна це назвати певний успіх, і ви знаєте, там не лише вшанування пам'яті було, там імпровізовані концерти у холі, перед входом до арени були і українські пісні, і гімн виконувався людиною в українській вишиванці, тож такий специфічний український вечір був тоді. Ну і приємно ще один момент, що і на льоду була людина, яка мала певне відношення до українського хокею, вихованець Харківської школи Дружба 78, Дайню Зубрус. Чи він є гравцем збірної команди Литви, але саме свою хокейну освіту, і за своїми ж словами також, це він мені в особистій бесіді підтверджував, що він вважає себе вихованцем саме української школи хокей. Так я гадаю, що десь певна ностальгія в нього за другою своєю батьківщиною теж була під час цього поєдинку. Вітіскоп спортивне відео.